الشمس والقمر بحسبان والنجوم والشجر يسندان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأنقي. ولا تخسر الميزان والارض وضعها للانام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذب؟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 اسألوا من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي بشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار قَطّ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَدِّهَا فَبِأَيِّ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 أمين and you كينا على فرش بَطَائِنُهَا من استبرق وجن الجنتين دان فبأي ألاء؟ فَلَا إِنسٌ قَبَلَهُمْ وَلَا جَانَ من مدهمتان مدهمتان فبأي آلام خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان مقصورات في الخيام مقصورات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 فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك بك <تصفيق> ذي